Вітаю вас на своєму каналі. В своїх відеорозповідях я вже двічі висвітлював тему акумуляторів, їх специфіку обслуговування та вирішення проблемних моментів. А сьогодні я познайомлю вас з представником великої когорти зарядних пристроїв до них. Адже на сьогоднішній день їх є дуже велика кількість на різні смаки, гаманці та рівні підготовки потенційних власників. Окремою лінійкою виступають так звані інтелектуальні зарядні пристрої з автоматичним налаштуванням параметрів зарядки. Вам вже не потрібно нічого вираховувати. За вас це все зробить мікропроцесор. О, те, що треба, скаже переважна кількість автолюбителів. Єрунда, скажуть професіонали та народні майстри акумуляторної справи. Моя ж порада вам проста. Якщо у вас немає ні бажання, ні хисту, ні часу, ані умов для обслуговування акумулятора, вам потрібен зарядний пристрій саме з автоматичними налаштуваннями. Тим більше, що мізки мікропроцесорів стають дедалі розумнішими. Тепер вони оперують цілими наборами різних циклів зарядки та автоматично їх підбирають в кожному конкретному випадку. Тому сьогодні я зроблю огляд та познайомлю вас з функціями простенького китайського автоматичного зарядного пристрою, який підходить майже для всіх типів батарей, окрім літієвих. Поглянемо, що ж декларує виробник про свій пристрій на упаковці. Визначення напруги та температури акумулятора. Захист від надмірної напруги. Багаторівневий захист. Імпульсний режим відновлення батареї. Автоматична зупинка зарядки. Що ж, це добре. Приймаємо пристрій з упаковки та ознайомимося з його характеристиками на табличці зі зворотньої сторони. Параметрів тут небагато, лише основні. Для його роботи потрібна напруга від 100 до 240 вольт з частотою 50 або 60 Гц. Максимальна потужність 75 Вт. На виході ми очікуємо зарядку акумулятора напругою від 13.8 В до 15.5 В зі струмом до 6 А. Тепер робимо візуальний аналіз лицевої сторони пристрою. Саме тут ми спостерігаємо параметри його призначення. Для 12-вольтових акумуляторів ємністю від 4 до 100 Аг. І крім цього, для користувача доступний мінімальний набір: рідкокристалічний дисплей, два світлових індикатори та лише одна кнопка. А тепер до кабельних з'єднання. З однієї сторони шнур для живлення пристрою, з іншої – кабель з крокодилами для під'єднання до контактних виводів батареї. Все традиційно просто. Ні краника для напоїв, ні холодильничка для закусок. Щоправда, є вентилятор. Тільки не для вас, а для холодження пристрою. Він працює на витяг, тому слідкуйте, щоб сторона навпроти не була засмічена, бо через неї має заходити повітря ззовні. Ну що ж, далі підійдемо до акумулятора і попрактикуємось. Спочатку потрібно до нього під'єднатись. Червоний затискач до плюсового контакту, чорний – до мінусового. Після цього зарядний пристрій оживе і покаже на дисплеї по черзі два параметри. Температуру батареї – та напругу, що відповідає рівню її зарядженості. Цей рівень умовно продублює значок батарейки на екрані праворуч. Нормальна напруга – 12,7 В, що відповідає 100% заряду. Якщо напруга дорівнює 11,7 і нижче, значить акумулятор практично сів повністю. А напруга в 12,2 В говорить про розряд в половину. У такому випадку акумулятор потрібно терміново дозарядити, інакше почнеться процес сульфатації пластин. Для того, щоб пристрій почав заряджати, потрібно лише вмикнути вилку живлення в розетку. Про успішний початок зарядки поінформує світловий індикатор чадж заряд, ліворуч від кнопки, лампочка якого почне блимати з невеликими інтервалами. Також запрацює вентилятор охолодження пристрою. Більше нічого робити не потрібно за вас все вирішить мікропроцесор, підібравши потрібну напругу та струм для заряду, здійснюючи постійний моніторинг. Нагадаю, перед зарядкою в акумуляторі потрібно викрутити пробки з банок, якщо, звичайно, вони є. Пристрій має два режими заряду – літній і зимовий. Він автоматично вимірює температуру та обирає відповідну напругу. Температурна відповідність така, Зима – від 0 до 12 градусів по Цельсію, літо – від 12 до 30 градусів. Тепер подивимось, яку інформацію відображає табло під час зарядки. Струм заряду, температуру та напругу, яка подається на батарею. Рівень її заряду можемо контролювати по піктограмі батарейки. Коли процес заряду акумулятора завершиться, лампочка перестане блимати і буде світити постійно. А на дисплеї з'явиться напис «ФУ» та піктограма зарядженої батарейки. Але не поспішайте відключати пристрій. Виробник неполегливо рекомендує ще на одну годину залишити все, як є. І тільки після цього спочатку від'єднати вилку від розетки, а потім зняти мінусовий та плюсовий затискачі з акумулятора. Приблизний час зарядки повністю розряджено акумулятором. 60-ки 12 годин. Сотки – 21. Праворуч від кнопки є світловий індикатор Fold – несправність. Засвічується у відповідних випадках. А тепер перейдемо до кнопки. Виробник стверджує, що пристрій має функцію відновлення розряджених акумуляторів імпульсами високої та низької частоти. Вона використовується в тих випадках, коли батарею не вдається зарядити до значення Full або її напруга досить низька. Для цього в режимі зарядки потрібно натиснути кнопку Repair – Відновлення. На екрані з'явиться напис PUL. Лампочка також буде блимати. Щоб повернутися в попередній режим, достатньо знову натиснути на кнопку. Під час режиму відновлення контролюйте температуру батареї та припиніть процес, коли акумулятор починає сильно нагріватися. Найдовший час відновлення – 24 години. Пристрій автоматично перейде у звичайний режим зарядки, коли спливе зазначений термін. Якщо батарея нагрівається під час процесу відновлення, то це значить, що акумулятор не має достатнього рівня електроліту в банках, або його пластини сильно сульфатизовані. Пам'ятайте, зарядний пристрій не може відновити сильно розряджену або сильно сульфатизовану батарею. Також він не може відновити її до 100% нового стану. А щоб проблем з акумулятором не виникало, час від часу обслуговуйте його. Як і коли це робити, я розповідав в попередньому відео. Посилання на нього шукайте внизу в описі або на екрані в кінці цього ролика. Там же ви знайдете ще одне відео на споріднену тему. Головне про зарядку сучасних акумуляторів. А на цьому слові залишайте здорові! Бажаю успіхів!